اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. هنتكلم النهارده في عشر اشياء او اتناشر حاجه ممكن تكون يعني ممنوعه في الفلبين او عليها محاذير وخصوصا بالناس اللي هي بتكون جايه جديد في الفلبين. طبعا انا بقول الكلام ده بناءاً عن تجارب شخصيه وعن ناس جت هنا حصلت معاها مشاكل فالاشياء اللي انا هقولها لك ديت توخى الحذر منها جدا جدا جدا. اول شيء وهو اهم شيء واللي بنبه بيه دايما على الناس أه ما تشتغلش في العماله المنزليه الا لما يكون معاك ترخيص. اياك ان تعمل في العماله المنزليه نهائيا الا لما يكون معاك ترخيص. حاجه بسيطه. في ناس كتير بتشتغل في الموضوع دوت بدون ترخيص ويحصل معاهم مشاكل والمشاكل هنا بتكون مع الاو بتكون مع اداره العمل اللي موجوده داخل الفلبين وبتؤدي لتدخل من الام بي وتدخل من الحكومه ذات نفسها وفي ناس كتير تم ترحيلها من الفلبين بسبب موضوع العمل. تاني حاجة ودي برضه من ضمن الأشياء المهمة اللي بعض العرب ما يعني ما بيتعودش عليها أو ما ما ألفهاش قبل كده لأن ده في عاداتنا العربية وموجودة عاداتنا العربية ما بينا وبين بعضنا لما بنيجي نتناقش بيكون صوتنا عالي ونتكلم مع بعض حتى لما بنكون في الديوانيات في قعدات في مجالس بيكون ساعات صوتنا عالي وناس كتير بياخدوا الموضوع ده بأمر بسيط لكن بالنسبة للفلبيني هنا إياك أن تصرخ في الفلبيني يعني لا تعلي صوتك عليه في أي شيء، إن كان بالخطأ، يعني ارتكب خطأ، أو إن كان بالتهريج أو كان بأي شيء، لأن الفلبيني هنا بيفهم الصوت العالي إن أنت بتتهجم عليه، الفلبيني عامة هنا كل عام الفلبين بيفتكر إن الصوت العالي أو إن أنت لما تيجي تتكلم معاه بصوت عالي، إن أنت بتهجم عليه، وده بيؤدي إن في ناس بت تروح تشتكي في البرنجاي او بتشتكي في المخفر وبتحصل مشاكل بعد كده فارجو من الناس اللي موجوده هنا في الفلبين او لسه جاي جديد في الفلبين لو حصلت لك اي مشكله مع اي فلبيني او اي مشكله مع مول او اي حاجه ما تعليش صوتك، الفلبيني من ضمن مميزاته جدا ان انت ممكن تقدر تتخانق معاه بس تكون مبتسم، حاجه وعاده من ضمن العادات الغريبه اللي لاحظتها في الفلبين ان انت ممكن تتخانق لكن تكون مبتسم، يعني لازم تكون بتضحك مبتسم وزياده على كده ممكن تقدر تتخانق عادي جدا فيش أدنى مشكله، طبعا ناس كتير هتقول لي أنت يمكن كلامك كذب أو حاجه زي كده لأن في إحنا بنشوف خلافات وفي ناس بتتقتل والكلام ده كله، الحاجات دي حالات استثنائيه لا تتعدى واحد على عشرة في الألف، في ناس فعلا بيحصل ما بينهم من بعض مشاكل وفي ناس فلبينيين بيكونوا ما بيقدروش يسيطروا على نفسهم أو ما بيقدروش أو بيكونوا شاذين في خارج المنظومة الفلبينية العامة، فبيحصل من بينهم وبين بعض مشاكل، بيعلي صوته، بيحصل ضرب نار، الكلام ده كله، ودي حالات استثنائية جدا، يعني ما بتلاقيهاش في كل عام الفلبين، بتلاقيها بس في حالات بسيطة جدا. تاني شيء وهو من ضمن الأشياء المهمة جدا برضه في الفلبين، إياك إن أنت تلمس فلبيني، إياك إن أنت تلمس فلبيني أو فلبينية بالتهريج أو ب. الجد يعني انت الاول ما, ما تتخانقش او ما تزعقش مع فلبيني ثانيا ما تلمسش فلبيني لمس لمس كتف لمس ايد لمس ما تلمسوش الا مثلا في سلام في حاجه زي كده وحتى السلام ما بينهم بم بعضهم هنا بيكون السلام يعني بالكلام مش مش سلام بالايد وزيد على كده ان برضو موجود هنا القبولات ما بين ال... يعني احنا عندنا في عاداتنا وتقاليد ده ان اتنين رجالة بيقابلوا بعض حبايب بيبوسوا بعض وبتاع والكلام ده كله وده امر عادي لكن هنا لا يتقبلوا الموضوع دوت وبيعتبروه ان حضرتك من الشواذ جنسيا فلما تيجي تقبل حد حط في دماغك الموضوع ده كويس جدا ان انت هتتحط في بند الشواز جنسيا. طبعا الموقف ده حصل معايا اول ما جيت الفلبين وكنت قابلت اخو زوجتي الله يرحمها واول ما قابلته طبعا بقى الترحاب بقى والشغل الشرقي وهوب لقيته راح زقني كده في ايه؟ فقالت لا هو ممنوع هنا او مش ممنوع عرف عام في الفلبين مفيش راجل بيقبل راجل خالص. تختلف تماما عن عاداتنا وتقاليدنا الشرقيه احنا لما حد بيكون عارفينه بس حتى معرفه بسيطه بتحصل الترحاب والترحاب الشديد حار فده شيء غير متقبل داخل الفلبين. ثالث شيء وهو برضه من ضمن الاشياء المهمه وبعيد ثاني ما تشتغلش في العماله ما تشتغلش في العماله الا لما يكون معاك ترخيص. ما تشتغلش في العماله الا لما يكون معك ترخيص بس. رابع حاجه على ما اظن او خمس حاجه رابع حاجه على ما اظن ما تاكلش حق فلبيني يعني لو حق فلبيني جالك اشتغل عندك عمل اي شيء حتى لو كان بالخطا لو عمل خطا عندك ما تاكلش حق؟ لان الموضوع ده هيتضاعف معاك وهم عندهم السوشيال ميديا بسم الله ما شاء الله عليهم بيفعلوا الموضوع وبيرفعوه على السوشيال ميديا وفلان الفلاني سرقني وفلان الفلاني عملني وده عربي والكلام ده كله فارجو من الناس اللي بتتعامل مع فلبينيين بيتعامل مع بنا بيتعامل مع نجار بيتعامل مع اي حد اياك ان انت تنقص من حقه اياك ان انت تنقص من حقه نهائيا هتسبب ليك مشاكل خامس حاجة لا تتطاول على بيت فلبيني يعني لو دخلت بيت فلبيني الفلبيني للفلبيني ممكن يقدر يخش البيت عنده ويخش زيارة عادية جدا مفيش أدنى مشكلة خالص ويخش لحد البيت لحد آخر غرفة النوم لكن الغريب بالنسبة لهم أو اللي هو الأجنبي بيكون محطوط عليه فوكس ويكون محطوط عليه كده تحت الميكروسكوب أو تحت العدسة المكبرة بأول ما بيخش البيت بيكون كل البيت بيرقبه فإياك إن أنت تتطاول على بيت وتخش البيت تفتش أو تبص أو تقلب هنا أو أو مش تقلب يعني أنا عارف ناس كتير ما بتخشش بتعمل الحاجات ديت يعني الكلام ده من عاداتنا وتقاليدنا مش موجودة لكن في ناس بتخش يبص على أهل البيت يبص على الكلام ده كله وزيادة على كده برضو لا تتطاول على أهل البيت في حاجة زي في ناس هنا أنا ما كنتش عايز أقول الكلمة ديت في ناس هنا بتيجي أول ما بتعرف على بيت او حاجه زي كده بيلاقي الزوجه يعني ميله ان هي ترتكب الخطيئة ميله ان هي تعمل اي حاجه غلط فهو بيميل عليها فهي بتميل عليه فهم الاثنين بيتقابلوا من بره بره فبيحصل الكلام اللي هو اللي انتوا عارفينه فانت لو حصل موقف معاك زي كده اياك ان انت تتمادى فيه تعفف وابعد عن الموضوع ده خالص لان المشاكل دي بتوصل وبتبقى اكبر مما تتخيل وبتوصل فعليا للقتل. ناس كتير هتقول لي الفلبيني ما بيغيرش، لا الفلبيني بيغير حضرتك وبيغير غيره فظيعه، ممكن اه يتقبل ان زوجته تلبس قصير، يتقبل ان زوجته تحط مكياج، ميك اب، آه يعني زياده عن اللزوم، تحط برفيوم، تحط اي شيء، لكن لا يتقبل جدا نهائيا ان هي تخونه. في ناس هتقول لي فيه في فلبينيات بتخون ازواجها في أوروبا في أمريكا في دول الخليج وبتقول له بتتصل بيه الكلام ده صحيح لكن هو ما بتقبلش الكلام ده دا هنا داخل البلد داخل البلد ما بتقبلوش بيحصل موضوع ان هو بيوصل للقتل فعليا لما بيعرف حاجة زي كده طبعا الكلام ده انا بقوله بناءا عن فيه ناس هنا بتيجي تتجوز في ده حتكلم فيه بعدين بيتجوز في البنيات وبلاقي واحدة متجوزة وبيحصل مشاكل بينهم بين الزوج فده حتكلم عليه بعدين ده مش وقته خارص الحلقه دي يعني. سادس حاجه حاجه مهمه جدا من عاداتنا وتقاليدنا هم من من العادات الخطا اللي عندنا ان في ناس كتير بتتعامل مع زوجتها او مع ابنائهم بالضرب او التطاول باليد او السب علنا قدام الناس او حتى في بيته قدام اهلها قدام الكلام ده اياك ان انت تضرب زوجتك او تضرب ابنك او بنتك في الشارع دي مصيبة كبيرة جدا جدا جدا وممكن توصل فعليا للسجن ممكن توصل فعليا للسجن ليه لان هنا اي حد ممكن يقدر يصورك وانت عربي غريب فيتقال عليك على طول فورا ان انت شخص عدواني شخص كذا شخص كذا وممكن يتسحب عيالك منك ممكن زوجتك ترفع عليك قضية بالكلام ده كله ممكن تقدر تاخد عليك فيديو لو حد صورك وتاخد عليك فيديو وتاخد بقى الحق والمستحق واللي انت عايزه واللي انت تتخيله اللي هو اكتر من دولنا العربيه عشر مرات لو اثبتت عليك ان انت عملتها بقسوه او بضرب او بالكلام ده كله فاذا كنت هتعاتب زوجتك او تعاتب ابنك او تعاتب بنتك فتعاتبهم في البيت وما يكونش قدام اسرتها ولا قدام اي حد ما بينك وما بينهم طبعا انا عارف ان من العادات والتقاليد بتاعتنا ان احنا مثلا لما بنيجي نتكلم مع عيالنا أو نربيهم بيكون في بعض القسوة شوية عشان عيالنا أو أولادنا بيكونوا محتاجين قساوة شوية لأن الطفل العربي يمكن عنيد شوية عنيد عن الأطفال هنا طبعاً أنا بشوف الأطفال هنا بيكونوا مستواهم مختلف تماماً دعيل هادية أول ما تقول لها كلمة من هنا كلمة من هنا خلاص سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بينفذ الأمر لكن بالنسبة لعيالنا احنا ممكن تقول له حاجة مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة و10 ما ينفذهاش، فبتضطر إن أنت تتعامل معاه بقسوة، إذا كنت هتتعامل معاه بقسوة أو مع بنتك بقسوة ما تتعاملش قدام الناس نهائيا، اتعامل بالموضوع ده داخل بيتك بعيد عن أي حد خالص نهائيا، وبعيد إن حد يصورك عشان ما تلاقيش نفسك إن أنت ابنك اتسحب منك أو حصلت عليك قضية، تلاقي نفسك داخل في 10 سنين، 15 سنة، سبع سنين، أنت مش متحمل الموضوع ده سابع حاجة على ما اظن سابع حاجة او تامن حاجة ما تعزمش فلبيني بشكل مستمر يعني لو ليك صديق او حبيب فلبيني كل يومين ثلاثة تروح تعزمه على اكلة سمك على اكلة فراخ على اكلة مش عارف كذا ما تعزمش فلبيني بشكل مستمر على عزومات خارجية لان الموضوع ده بتطور بعد كده وبيعتبروه ان هو فرض عليك او ان انت يعني تعود ان انت تفضل تستمر في الموضوع ده فبناء عليه ما تعزمش فلبيني نهائيا بشكل مستمر تقدر تعزمه مره كل شهر كل مره كل شهرين مره كل ثلاث شهور عادي ده امر عادي لكن ان انت تعزمه بشكل مستمر كل ثلاث اربع ايام كل خمس ايام تعزمه في مطعم او تعزمه عندك في البيت هيعتبر ان الامر ده امر عادي وان انت يعني الامر ده ان انت يعني متعود عليه فممكن يحصل خلاف في يوم من الأيام بسبب الموضوع ده. فأرجو من الناس إن هي ما تعملش حاجة زي كده، عشان بعد كده ما يقولش الفلبيني بيستغلني أو الفلبيني بيقلب مصلحته أو الفلبيني بيعمل كذا، لأن هو اتعود إن حضرتك عامل نفسك ساري عربي أو ساري أيًا كان، وبتعزمه كل يوم، وبعد كده تيجي تقول الفلبيني كل يوم بينط عندي، الفلبيني بيعمل كذا، ما هو حضرتك أنت اللي عودته على كده. انت طالما عودته على كده ما تلومش الا نفسك ثامن حاجه لما للناس المدخنين اللي زي حالاتي ابحث دايما عن اماكن التدخين الفلبين دلوقتي اصبحت من ضمن الدول اللي هي بتمنع التدخين في الشوارع مش في الاماكن المغلقه فقط يعني مش في المول مش في الاسانسير بس مش في السياره بس لا في الشارع كمان فلما تيجي حضرتك تدخن ده بالنسبه للناس الجديده واللي جايه الجديده لاول مره طبعا الناس اللي هي قديمه و... متزوجين من هنا عارفين الموضوع دوت ان انت ما تدخنش في الشارع ممنوع لكن بالنسبة للناس الجديدة او لما تابعتش القناة قبل كده او لما شافتش الفيديوهات قبل كده دي معلومة جديدة بالنسبة لهم اياك انك تدخن في الشارع شوف البلد اللي انت فيها هل مسموح بها التدخين في الشارع ولا لا لان الفلبين فيها مثلا لو نقول 129 محافظة في منهم في حدود 100 محافظة ممنوع التدخين في المدينة ونقل عليه بتدور على اماكن تدخن فيها في اماكن مسموح ليك التدخين فيها غير كده هتلاقي مخالفه ب 2500 بيسو وحسب البلد زي مانيلا بتدفع على ما اظن 5000 بيسو فكل ما هتيجي تدخن وبعدين بيتحط عليك مارك كده في السيتي هول ان انت حضرتك دخنت ولو دخنت تاني مره بيكون فيها قضية وفيها مشكلة. برضه ما تشتغلش في العمالة المنزلية دي تالت مرة أنا بنبه فيها ما تشتغلش في العمالة المنزلية إلا لما يكون معاك ترخيص. ما تشتغلش في الباطن ولا تشتغل في أي حاجة تبع العمالة المنزلية إلا لما يكون معاك ترخيص من مكتب ومعاك إقامة على المكتب دوت. برضه تاسع حاجة أو عشر حاجة على ما أظن للناس اللي قاعدين هنا واستقروا خلاص ودخلوا في قعدوا في الفلبين إياك إياك أن تخون زوجتك. إياك أن تخون زوجتك زوجتك مستعدة أن هي تعرف كل حاجة عنك من غير ما حضرتك تعرف هم عاملين شبكة فيسبوك وإنستجرام وتويتر واتساب وتليجرام من غير ما حضرتك تعرف يعني أنا ممكن أقدر افتح التليجرام دلوقتي بتاعي مثلا ألاقي رقم تليفون زوجتي موجود قدامي طبعا هي أنتوا عارفين الشبكة ودي شبكة عنكبوتية متصلة ببعضها وكل حاجة مربوطة ببعضها فلو حضرتك عملت سجلت على الفيسبوك مثلا وسجلت برقم تليفونك أو حطت رقم تليفونك فبناء عليه هتلاقي رقم تليفونك منتشر على كل برامج التواصل الاجتماعي بناء عليه زوجتك هتعرف مكانك وهتعرف بتكلم مع مين بأسهل مما يمكن زاد على كده لو أنت حضرتك مش مش مسجل برقمك فهم ليهم جربات بيعرفوا الناس اللي هم بيخنوهم إزاي وما تسالش ازاي لان الموضوع معقد جدا وعشان اشرحه لك ممكن اخد ثلاث ساعات شرح ازاي بيجيبوا الزوج اللي بيخون وبعد كده ممكن تتغاضى عن الموضوع دوت لكن في ستات ما تسكتش في ستات بتخش في الموضوع وبتثبت الكلام دوت وبتفضل تراقب الزوج لحد لما بتجيب له البرنجاي وبيصوره و100 14 وبترفع عليه قضيه طلاق وبعد لما بترفع عليه قضيه الطلاق بعد كده بيقولوا له بره او بيكون ممتلكاته بقى كلها اللي هنا دي كده بالسلامه فأرجو من الناس عشان ما يقولكش الفلبيني طماع الفلبيني بيقلبني في عيشي الفلبيني بيعمل كذا الفلبيني بيعمل كذا أرجو من الناس ان هي المتزوجين ما تخنش زوجتك ما تخنش زوجتك ما تخنش زوجتك واخر حاجة ال 11 وال 12 وال 13 وال 15 لحد ال20 ما تشتغلش في العمالة المنزلية نهائيا إلا لما يكون معاك ترخيص ما تشتغلش في العماله المنزليه الا لما يكون معك ترخيص لان الموضوع فعليا خطر، ما تستمعش لاي كلام اي حد يقول لك هتجيب فلوس وعشان كذا وعشان تبني بيت وعشان تعمل كذا كل الكلام ده كذب، لو دخلت في العماله المنزليه بدون ترخيص وجالك الام بي اي هتلاقي نفسك داخل في متاهات انت ما تعرفهاش. وأرجو من الناس إن كلامي يتاخد حتى لو كان بنصيحة من أخوكم الصغير، اعتبروها بقى أخوكم الصغير، اعتبروها أخوكم الكبير، تاخدوا بالنصيحة ويا ريت يعني تستفيدوا من معلومات اللي أنا بقولها ديت يا رب اللهم آمين، وشاكر لكم جدا مشاهدة ويا رب تكونوا استمتعتم ويا رب تكونوا استفدتم بشيء النهاردة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.